Nå skal jeg vise deg hvordan du setter inn en film i PowerPoint. Og det første jeg skal vise er en film som allerede ligger på harddisken på datamaskinen min. Jeg går på skillekortet Sett inn. Og så går jeg ganske langt bort til høyre. Der er det et valg som heter Video og jeg trykker på Video og da får jeg velge mellom å ta en video fra internett eller en video fra PCen min. Jeg velger det siste. Trykker på den. Så bla jeg meg frem til den mappen jeg ønsker å hente en film fra, og nå skal jeg hente en film som heter Remmen.mpg4, som er ett videoformat. Kanskje det mest hendige videoformatet. Og så trycker jag på Sett in. Legg merke til nå, oppe på toppen. Vi var i tillegg i tidligere på Sett inn-fanen. Nå har vi kommet på videoverktøy-fanen, som har i tillegg av to underfaner. En for format, og en for avspilling. Her på format så kan vi justere litt farger og utseende og sånne ting. Vi kan lage rammer hvis vi måtte ønske det og så videre. Jeg velger å ikke gjøre det i denne omgang, men det finnes altså mange løsninger her for hvordan du velger å ramme in eventuelt filmen din. Jeg velger i stedet for å gå tilbake här og så går jeg i stedet på denne siden som heter avspilling på denne måten. Här er det et par viktige ting. Når skal filmen starte? ska den starte automatisk når du kommer fram til lysbildet? I det du åpner lysbildet, ska du trykke på skjermen for att starte filmen? Personlig så like jeg at man går inn, der står det ve klikk, og så gjør jeg om den til automatisk, så det lysbildet åpner seg, så starter filmen automatisk. Og jeg pleier også gå inn og hake av dette volge her som heter spill av i full skjerm, slik at den dekker hele skjermbildet. La se se hvordan dette blir se ut når vi går på presentation. Och der blir filmen spilt av i full størrelse. Hvis du skulle ønske å for eksempel et visst sted i filmen där du ville at du skulle begynne, så kan du gå inn i filmen, trykke pause der det vill være, Och så kan du gå in och lägga till ett bokmärke. Och då kan du trycka dig fram till det stället i filmen så du vet du ser hvor du ska börja igen. Det är också möjligt att en annan ting. Du kan klippa bort ting du eventuellt inte önskar ha med filmen. Så hvis de første 3-4 sekunderna ikke ska vara med, så kan jag gå på dette moln som heter beskär video. Och så kan jag dra den gröna till vänster inover i filmen. Og det er da, i det øyeblikket vi begynner å treffe høyskolebygget, det er der vi vil at filmen ska begynne. Og tilsvarende kan jeg gjøre på slutten, og da trykker jeg eventuelt OK hvis det er fornøyd med å starte etter fire sekunder i filmen, og da sier OK. Og når jeg går på visning neste gang, så vi vi se at filmen blir mye kortere. Og det var bare den siste halvdelen av filmen. Så skal jeg til slutt også vise hvordan man sätter in en film fra internet. og da går jag på skillekort sett in og går igen på video, men denne gangen velger jeg video på internet. Här får du upp tre valg i denne skjermen som kommer opp. Den første er fra en SharePoint-server, den skal vi ikke gå så mye gjennom nå. Det andre er fra YouTube, og da er det rett att slett at man søker sig fram på YouTube. Jeg prøver nå på samskriving, som jeg vet jeg har laget en video på, og så trycker jag Enter for å søke, og här finner jag filmen. Da trykker jeg på den, og så velger jeg Sett in. Du må være ganske nøye med å søke fram hvis du ska finne akkurat den filmen du er ute etter. Da kommer filmen in og den er sånn at den må da dras større eventuelt hvis du ønsker å vise filmen i filmskjermsvisning. men jeg viste i stad at andre filmer starter automatisk så kan det se ut som det også skjer här automatisk og fullskjerm. Men denne funksjonen funker ikke på videor fra internet. En siste lösning hvis du ikke skulle finne filmen du leter etter. Da går du igjen på sett in, Du går på video og fra video på internet og så må du bruke noe som heter innbygging kode. Det er kanskje litt vanskeligere, men jeg har gått ut på internett, funnet den samme videoen, gå inn på den som heter del, trykke på den, og da står den vanligvis på en nettadresse. Hvis jeg går på der det står innbygg, så kan jeg kopiere den rammen, Ctrl C. Da har kopiert det som kalles for en iframe, eller innbyggingsramme. Går tilbake til PowerPoint, Vvellger og lime in med kontrol V den iframeen och så tryker jag på pile här eller enter. Så tar det lite om tidår nå mådene i verkssättes och du må ofte også dobbd på den er ra den lastes in och det tar som sagt lite omå tid. Otersslut så vi jag visa at det alltid alltidländernner segg gå på dette jura har nedde. Så man trykker på den, og så går man inn, og så velger man kvalitet, og så anbefaler jeg å velge den høyeste kvaliteten, HD-kvalitet, hvis mulig.